السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پاکستان کے آج کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے پاس مختلف ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان عامر شہباز ہاشمی صاحب موجود ہیں ہاشمی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں جی آج کے پروگرام جی میں بڑی مہربانی جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کی تشریف آوری کا تو ناظرین ہمارے پاس آج سب سے پہلے جو سر فہرست خبر ہے جس کے اوپر لازمی بات ہونی چاہیے وہ ہیں پیپلز پارٹی کے سابقہ سنیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کون ہیں اور ان کے کیا معاملات ہوئے کس وجہ سے ان کو جو ہے ریزائن کرنا پڑا اور پیپلس پارٹی کا کیا پریشر ان کے اوپر ہے اس کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے تجزیہ پیش کرتے ہیں تو ہاشمی صاحب سے گزاری ہے کہ اس پہ ذرا بات کریں جی بہت شکریہ صدیقی صاحب یقینی مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اب سابقہ سیکرٹری ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اس پورا شوق دور کے ان سیاسی رہنماؤں کی طرح جو اصولوں پر اپنی سیاست کرتے ہیں اور ان کے سیاسی ٹریک ریکارڈ پر کوئی ایسی بد یا عوام سے دگا یا بے وفائی کا دھبا نہیں جس پر وہ شرمندگی سے سر جھکا لے انہیں سینٹ کی ممبرشپ کا حلف انہوں نے بارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ میں اٹھایا بعد میں ہیومن رائٹس کی سٹینڈنگ کمیٹی بنائی سینٹ کے سربراہ کے طور پر ان کا انتخاب کیا گیا اور انہوں نے انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی پر بے شمار نوٹسز لیے انہوں نے کاروائیاں بھی کیں بہت سے کیسز نے ان کو کامیابی بھی ملی اور مسنگ پرسنس کے حوالے سے اسپیشلی انہوں نے بڑا کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور لیکن جب سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کی اختیارات کس حد تک ہیں کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کتنا محدود اختیارات ہوتے ہیں چیئرمین کے لیکن انہوں نے ایز چیئرمین وہ کردار ادا کیا جو کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا ہوگا بلکہ انہوں نے سرے سے ہی نہیں کیا خاص طور انسانی حقوق کے حوالے سے تو انہوں نے بہت گارہ نمایاں سر انجام دیا ایک بار تو یہ ہوا کہ انہوں نے ایف سی اے بلوچستان کے آئی جی جو اس صوبے کا مالک اور اختیارات کا مکمل اختیارات کا حامل ہوتا ہے جو ایف سی اے نا وہ بلوچستان میں بڑی با اختیار ایک ادارہ ہے ادارہ ہے اور ان کے پاس بے پناہ اختیارات ہوتے ہیں تو وہاں ان کے سامنے کھوکھر صاحب کے سامنے انسانی حقوق کی پامالی پر کچھ مقدمہ ایشوز سامنے آئے تو انہوں نے وہاں کے جو ڈی جی تھے ایف سی کے ان کو اپنے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا اس کے اوپر بڑی ہاہاکار مچ گئی اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ ان کو ڈی جیز کو کہ, کہ یہ آپ اپنے سامنے پیش نہ کریں نہ ہونے دیں اور ان کو استثنا دے دیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ان کو پیش ہونا ہوگا اور وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کے بعد انہوں نے آئی میں کیا بھی ایک دور میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے بڑا کردار تھا وہاں بھی انہوں نے بڑا کردار ادا کیا اور پھر ان کو دھمکیاں بھی ملیں جان سے مار دینے کی بھی دھمکیاں ملتی رہیں اور پھر ان کو وزارتوں کے اور بھی بڑے ترغیبات دیتی دی جاتی رہیں لیکن انہوں نے تمام ان مشوروں کو ان دھمکیوں کو ان تمام ترغیبات کو ٹھکرا دیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سطح کی لیڈرشپ میں شمار کیے جاتے تھے لیکن پیپلز پارٹی کی پالیسیز کے بھی سب سے بڑے ناقد رہے ہیں وہ یہاں تک کہ 2020 بیس میں ایک بار پہلے بھی انہوں نے سینٹ کی ممبر شپ سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا تھا لیکن برابر بھٹو جو چیئرمین ہیں جو پارٹی کے انہوں نے انہیں منع کیا کیونکہ ان کی تعلق بھی ان کے ساتھ تھا تو انہوں نے بڑی منت سماجت کر کے ان کو راضی کیا تھا اور وہ پھر پارٹی کے اندر ہی رہے تھے لیکن وہ کیونکہ وہ پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے سمجھوتے کے سخت خلاف تھے ان کا جو رویہ تھا وہ یہ تھا کہ پارٹی کا جو مزاج ہے اس کی جو روح ہے وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے جو عوام کا مزاج ہوتا ہے وہ اس طرح رہی ہے لیکن جب پارٹی نے آصف علی زرداری صاحب کی نئی پالیسیز کے تحت سمجھوتے کرنا شروع کیے تو وہ بھی دل برداشتہ ہوئے اس حوالے سے اور اس بات کو پھر اسٹیبلشمنٹ نے بہت ناپسند بھی اس کو کرتی تھی اس حوالے سے تو ابھی اعظم سواتی کے مقدمے کے معیشو کے حوالے سے انسانی حقوق کی جب انہیں پامالی ہوتی نظر آئی تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پر ایک بار پھر سخت تنقید کی جہاں اسی سی اسٹیبلشمنٹ نے ناپسند کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے بات پر یا ان کے ایما پر پاکستان کی عع قیادت نے مصطفیٰ نواز کھوکر سے سینٹ سے ممبر شپ سے جو ان کو سندھ سے سینٹ ممبر بنایا گیا تھا ان سے استیفہ طلب کر دیا جو انہوں نے کل دے دیا اور انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کو استعفیٰ پیش کر دیا اور ٹویٹ بھی کیا کہ جو لوگ میرے استعفے پر افواہ پھیلا رہے ہیں کہ میں کسی اور پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں تو میں انہیں بابر کرانا چاہتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا میں آزاد حیثیت سے سی اپنی سیاست کرتا رہوں گا اور آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے غالباً اور انہوں نے بھی ان کو جمعیت علماء میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے جس پہ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا لیکن انہوں نے کہا کہ میں آزاد حیثیت سے سی اپنی سیاست ان کے والد محمد نواز کھوکھر متعدد نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے پہلی بار نائنٹین ایٹی فائیو میں دوبارہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں پھر نائنٹی میں پھر نائنٹی تھری میں پھر نائنٹی سکس میں اور نائنٹی نائن میں مالاکنٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوتے رہے پنڈی بھی ان کا ہلکا انتخاب ہے اور مالاکنڈ سے بھی یہ منتخب ہوئے پھر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وفاقی وزیر بھی رہے جب وہ سائنس اور مزے کی آپ کو بات بتاؤں جب وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر بنے تو وہاں مصطفیٰ نواز فخر نے ایک بڑی تختی کرسی اپنے والد کے اوپر کہ ایک میٹرک پاس بندے کو آپ نے سائنسل ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بندہ کس حد تک اپرائٹ آدمی ہے کہ برس اپ قومی اسمبلی کا بطور وہ ڈپٹی اسپیکر بھی فرائض وسلم انجام دیتے رہے اور ان کے چچا آپ شاید نام بڑا مشہور ہے امتیاز تاجی جی نامور شخصیت ہیں جن کا اگرچہ پاکستان کے سب سے بڑے لینڈ مافیا سے ان کا میں شمار ہوتا ہے لینڈ گریبنگ میں لیکن وہ ان کی ملک ریاض جیسے اسٹیبلشمنٹ کے منظور لینڈ نظر جو ہے لینڈ گریبر سے بھی سے ٹکر لی بڑا نام ہے تاجر جی کھوبر کا اے تھا ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن ان کے معاملات نے مصطفیٰ نے لاتی اختیار کیے رکھی تمام معاملات سے مصطفیٰ نے لاتی اختیار کیے رکھی اور اصولوں کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے پاکستان کی سیاست پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جیسے لوگوں کی موجودگی اس بات کا صدیقی صاحب اعلیٰ دار ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھی ابھی کچھ اصول ہے اور ان کے پوشت بان بھی موجود ہیں بالکل صحیح ہے بہت شکریہ اشمیر صاحب تو ناظرین دوسری خبر ہمارے پاس پی ٹی آئی سرکل سے ہے وہ ہے سابقہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کے حوالے سے فیصل شہکار صاحب آ, آئی جی تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ معاملات اختلافات کے نوعیت اختیار کر گئے لیکن اس عمل کے دوران اقوام متحدہ کی طرف سے فیصل شاہکار صاحب کو سیکورٹی ایڈوائزر کی جاب آفر ہوئی ان کو سروسز کے اقوام متحدہ کی طرف سے تو اس حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس بھی ہاشمی صاحب ذرا تھوڑی بات کیجیے کہ بہت زیادہ دعوت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار کوئی کمال ہے آپ رہے ہوں اتنی بڑی پارٹی کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے چیئرمین ہوں اور آپ کا یہ لیول کہ آپ ایک سرکاری ملازم کے ساتھ اپنا ریونفل یہ ہو کہ وہاں آپ اپنا انتقام کی آگ بجھا رہے ہوں اب اگر آئی جی پنجاب پولیس نے عمران خان کی خواہش کے برعکس ایف آئی آر میں درج نہ کی اور جو ڈی جی سی آئی ایس آئی کے خلاف ایف آئی آر درج نہ کی اور بہتر سمجھ اور طویل چھٹی پر چلے گئے لیکن عمران خان اس پر اس قدر سیخ پا ہوئے اور سخت عداوت کا جذبہ لیے ہوئے کہ ان کو معاف کرنے کے لیے حد نہ ہوئے عمران خان کے بس میں تھا کہ وہ فیصل شاہکار کو اس گستاخی کی باداش میں فیرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑے کے موت گھاٹ اتار دیتے البتہ عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تارک انصاف نے اقوام متحدہ کو آئی جی پنجاب کے بطور ایڈوائزر نہ رکھنے کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کر دیا اور خط بھیج دیا ہے عمران خان کی ہدایت پر اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل ڈپٹی سیکٹری جنرل خط بھیج دیا ہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو اپنے ایڈوائزر کے طور پر آپ نہ رکھیں بابر ایوان نے یہ خط اور خیال رہے کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو سیکٹری جنرل اقوام متحدہ کے پولیس ایڈوائزرز فار پیس اینڈ آپریشنس کے لیے منتخب کیا گیا ہے اور پنجاب پولیس کی ویب سائٹ پر درج معلومات کے مطابق فیصل شاہکار Uh, اس پوزیشن پر منتخب ہونے والے پہلے پاکستانی ہیں یہ بڑا بڑا اعزاز ہے پاکستان کے لیے بھی اور اس سے قبل وہ اس پوزیشن پر یورپی اور مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد تعینات ہوتے رہے ہیں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کا پولیس پولیس سروس کے سینئر افسران میں سے ہے جنہیں پولیس سروس میں لگ بھگ تیس سال انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اقوام متحدہ ہے کے ہیڈ کواٹرز میں بھی اور مختلف فیلڈ ڈیوٹیوں میں بھی اپنے کام کرتے رہے ہیں ان کو نو سال کا تجربہ ہے یو این میں کام کرنے کا تو فیصل شاہکار نے تو ہزار اکیس بیس میں یونائٹیڈ نیشن اسٹینڈنگ پولیس کمیٹی میں بطور ٹیم ایڈوائزر خدمات سر انجام دی اس سے قبل بھی وہ اقوام متحدہ میں پولیس ڈویژن میں تعینات ہو اور یہ ایک عجیب سا صورتحال تھی کہ ایک پاکستان کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ پاکستان کے ایک قابل اور مایا ناز پولیس آفیسر کو یو این او میں اپوائنٹمنٹ اس کی ہوئی ہے تو اس کو صرف اس لیے اپنی آپات لکھ رہے ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں کہ وہ آپ کی خواہشوں کے تابع اس نے کام نہیں کیا اور انہیں انکار کر دیا اور اس کی وجہ بھی اگر آپ دریافت کریں تو وہ بہتر سمجھتے تھے اور فیصل شاہکار صاحب نے نجی محفلوں میں بھی یہ بات کہی کہ اگر ان کا نام شامل کر دیا جاتا کیونکہ پاکستان فوج ایک معتبر ترین ادارہ ہے پاکستان کا جس کے اوپر انڈیا کی نظریں ہیں امریکہ اس کو بڑی پرخاش نظروں سے اس پر کڑی نظر نظما رکھی ہیں آپ بہت مشکلوں سے اس کرائسس سے باہر نکلے ہیں اگر یہ ایف آئی آر آئی ایس آئی کے ڈی جی سی کے خلاف کٹ جاتی تو دنیا بھر میں بھارت کو یہ موقع مل جاتا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے یہاں کے ڈی جی سی دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں اور فوج کو پر قدغل لگ جاتا ایک مزید بدنامی ہو جاتی آپ کے لیے وہ معاملہ سلجھانا مشکل ہو جاتا تو اور عمران خاں کا بار بار فیصل صاحب کا کے حوالے سے ان کو ڈی جی سی کو انوالو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ پاکستان کو پاکستانیہ فوج کو پوری دنیا میں ایک بد نام ترین حیثیت کے حوالے سے نام سے وہ چاہتے تھے کہ نام دیا جائے ان کو اور لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں جی بہت شکریہ ہاشم صاحب تو ناظرین آپ نے دیکھا اس حوالے سے اے اے آپ کی رائے اور آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا نیچے آپ کے پاس ایڈریسز آ رہے ہیں ای میل کریں ہمیں کومنٹس میں آپ بات کریں کانٹیکٹ نمبرز ہیں آپ ہمیں آفس میں رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کی حوصلہ افزائی آپ کے کومنٹس آپ کے فیڈ بیک کے اوپر ہی یہ پروگرام بہتر سے بہتر ہو رہا ہے اور مزید ہو جائے گا انشاءاللہ تو آج کے پروگرام کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ پاکستان زندہ آباد